Thank you. Hai YouTube, saya Sean daripada Blaster Mania. Alright. So kita berjumpa kembali pada hari ini. Seperti yang dijanjikan, teaser yang lepas ah yang lalu laju-laju tu kan. hari ini kita buat review untuk yang tu. So model kita pada hari ini ha. Ini dia. Alright. UDL 2011 Soft Bullet 14 tahun. Ada ha, kotak dia macam ni lah, okay? Model ini um, memang menarik lah. Saya buka kotak saja dah nampak dia menarik uh, dan juga consider macam terkejut lah. kenapa produk macam ni dia, artinya model yang ni dia kualiti dia se macam ni. Uh, mula-mula dia di keluar tu, saya tak rasa dia macam tu lah berarti saya tengok gambar je kan, daripada pengeluar saya rasa alah biasa-biasa je lah ni sebab dia pun memang dart blaster lah tapi, once saya first time tengok, ini memang dah ada di pasaran agak lama lah juga, beberapa bulan lah, rasanya, 2-3 bulan kot so once saya dah buka, saya tengok, huh terkejut lah sikit, sebab memang rasa seronok lah, ataupun rasa memang cantik lah jom kita lihat ah banyak dah cakap Ah, hai. So ada user menu yang dalam bahasa Mandarin yang dia kenal saya saya tak kenal dia langsung. So kita letak tepi. Tapi ni memang model dia Combat Master lah 2011 ah. Masih ingat lagi tak yang kita punya Combat Master daripada MST daripada Tomato. Kalau tak ingat tengoklah link description di belah sini guys ni ya. tengoklah belah-belah mana-mana. Ah so dalam kotak dia. So first first kita tengok hero terus. Wow. Nampak tak? Terran Tactical Innovation ha. Combat Master Perasaan di tangan ah, ha. First yang saya rasa terkejut Perasaan di tangan saya, saya rasa dia Memang solid Solid dan Berat lah, consider berat Tak adalah macam MST Ataupun Tomato yang seketu ni Dia besi, tapi yang ni dia Bahagian bawah ni besi tau Bahagian bawah ni besi yang top slide dia je metal Eh, top slide metal pula, sorry Top slide dia je yang nylon Haa, nylon Ini pun nylon Nah memang yang MST pun nylon Finishing dia memang consider cantik lah Memang cantik Dan memang size dia sebiji ya, lah. Sama dengan Macam MST dengan tomato punya Memang sama Haa Memang best lah Sebab dia tak lock lah Patut dia lock ni, ke tak ada Mac tak okay, takpe kita tengok pula Dia punya Mac. Ha, Mac Mac dia daripada Nylon lah So dia ada macam ni Ada UDL brand dia Dan dia ada bagi yang ni ah, Shell 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8 biji shell Ada 2 lah 2 baris Artinya 8, 8, 16 Artinya satu ni boleh masuk lapan lah kot Dan Dia memang uh, Daripada Dart lah Dia macam ni ha. Dia macam ni punya Keluarkan ah ha, macam ni Nampak tak? Kecik. Dan nanti kita testlah dengan kata boleh masukkan ciebo. Nanti kita test ah. Alright, ini saya letak tepi. Alright, so kita tengok satu-satu ah. Mulakan daripada dia punya Mac. So Mac dia bagian bawah ni dia ada tulisan UDL. Nampak? Ada UDL. Dia daripada berat juga, tapi ni nilon lah so cara nak masukkan shell dia di sini, nampak ha, ni, dia boleh tekan kan ha, anda masukkan shell macam ni macam masukkan uh, peluru betul lah dan shell dia ni macam ni ha, dia plastik lah kosong dan anda boleh nampak dia tembus kan ha, nampak ha, dia macam ni dia asal macam ni ha, asal dia macam ni so anda kena bukakan yang ni lah keluarkan yang ni ini, ini sifu saya punya John ha, AJ mode model ni daripada AJ lah AJ mode punya lah so sorry lah AJ saya buka buat review lah ni ok kita buka satu satu so sama lah seperti video lepas kalau anda adalah seller-seller besar di luar yang kalau nak sponsor Sean untuk buat video review sama ada blaster ke ataupun mainan yang lain tak kisah boleh saya boleh buat ok Uh, bagilah sponsor barang ke upah ke uh, macam tu lah seloknya barang plus upah lah <laughs> ok so dia lapan lah kita try uh, ini pula tu dah cerita kan ha, pasal ni pula ha, ini memang daripada foam ah. dia lembut lah okay. dia macam ni ha, keluar ini lembut lah, lembut lah ini dia punya puting <laughs> puting pun lembut lah Alright. so dia boleh masukkan macam ni Ah, ha, Nampak Masukkan macam ni okay. Nanti kita test FPS Dan selepas kita test FPS yang Untuk yang ni Dengar kata dia boleh masukkan Jenis gel juga Nanti kita test dua-dua lah. Alright, Seronok lah rasa macam Zaman kanak-kanak lah Saya tak sure lah sama ada Viewer-viewer sekarang ni yang tengah nonton ni Zaman kanak-kanak anda Pernah tak anda main revover Uh, artinya senjata mainan Revover lah Yang dia masukkan Satu gulung Dia ada panggil apa lah? Dia ada macam Adui Dia macam ada uh, Panggil apa lah? Sebuk api lah Yang dia bulat ha, Lepas tu dia tembak Dia memang menyala Dan dia ada bunyi PAP macam tu ha. Time kecil-kecil tu Main itulah Dan dia warna merah So dia mengingatkan saya Kepada mainan tersebut Saya try capture gambar Kalau ada ha. Okay So dah masukkan lapan Eh hey, satu lagi tertinggal lah Sekejap lah Sambil-sambil tu dengarlah Cerita orang tua kan So ni orang tua ni dah tua Alright So masukkan dia macam ni Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Dah rasa ketat lah Lapan Okay memang boleh masuk lapan lah Okay Okay so masukkan memang macam ni ha, so tengoklah ini kalau ikutkan memang dia sama sahaja dengan uh, tomato ataupun dengan MST artinya dia punya size, dia punya rupa design memang sebijik sama cuma bahagian ini besi bawah dia ni, bahagian atas ni top slide dia daripada uh, nylon yang lain, uh, ini dami. tak boleh lah saya rasa dia tak gerak ok, yang kalau ni release ok, sama kita try slide, tarik, okey. Oh, dia macam sangkut-sangkut sikit. baby spring tu kuat sangat. Ah, dia macam ni. Keunikan dia pada kali ni adalah dia shear eject ya. Ha. Dia tengok dia eject ah. Ha. Eh, sangkut. Oh, dah ada dua. Aduh. Tiba-tiba eh. sangkut sebab tadi dah dah ter apa? Ah, ha, Kena kena settlekan sangkut ni dulu Nampak dia sangkut Ah, ha, Kena settlekan sangkut dulu kan ha. Nanti kita try balik Ok ok setelah bergelut lah So bergelut sekian lama uh, Saya masukkan 5 saja. So 3 lagi balance di sini ya, ha. Sebab dia macam spring tu kuat sangat ke apalah Dia consider mudah sangkut lah juga So cara tu anda kena tarik betul-betul sampai ke hujung Baru anda lepas kena tarik sampai ke ujung baru anda lepas jangan tarik sikit je ya, kalau tak dia sangkut sini ya. ok kita try lagi ini alright dan tarik sampai ke ujung lepas alright so ha, macam tu dia punya features utama adalah dia ada shell ejects align daripada dia boleh tembak uh, foam dart kecil yang ni ataupun Jaobo uh, tapi nanti saya try lah dengan Jaobo dulu. So saya try tembak ni lepas tu kita reloadkan dia. Eh, bukan kita tengok dia punya shell eject. Ooh, dengar tu. Ah. Ha. Ha. Ah. Ha. Ha. Ah. Ha. Ha. Ah. Ha. Ha, ah. Ah, sangkut. Ya, heni sangkut. Nampak. Ah, ha, masuk pula. Eh, dia tak keluar. Ah, ha, habis sepatutnya dia dah habis ni, dia ada auto ni dia punya slide itu dia akan klik ha, dia lock macam ni tapi maybe barangan ni kurang sikit harga dia, so kualiti dia pun tak adalah se, se tepat ataupun selalu jadi lah tapi yang seikutkannya memang dia dah habis uh, artinya shell dalam ni, dia akan lock lepas tu anda tarik seperti biasa di sini dia akan release ha, macam tu ok, Mac kosong ok so memang dia boleh tembak dan saya try masukkan uh, gel ball lepas tu saya buat fps dulu so kena kutip balik shell lah ha, inilah dia sama je macam memang macam dart buster anda kena kutip balik tu lah ke, kekurangan dia alright so saya kutip dulu alright so sekarang saya try masukkan uh, gel ball So, Jabo pastikanlah menggunakan jenis yang mat punya Kalau Miyuki saya rasa dia tak tahan Kerana uh, mat punya dia keras sikit Kalau Miyuki mu, dia mudah pecah sikit lah Disebabkan apa? Kerana kita nak masukkan dia dalam shell yang ni Shell yang ni kalau anda boleh nampak bucu dia ni Artinya dia punya sini agak tajam lah Depan belakang pun tajam So, kalau anda masukkan macam ni Anda tolak Dia mungkin terpotong Lepas tu dia akan pecah lah dan saya rasa seeloknya kita masukkan. Nampak tak jauh bodoh sekarang di bahagian sini. Bahagian sini ya kita tolak dia masuk sikit supaya dia lebih mampak lah. So kuasa dia akan lebih kuat. Rasanya begitulah kita tolak dia ke belakang ya. Alright. So kita try test FPS ya. Sekarang saya masukkan dah masukkan 3 tadi. Ini yang keempat. Ini yang kelima. Alright. Dan kita masukkan ke sini dan kita panggil Mr. Krono Mr. Krono, are you ready? alright, so kita start dia punya ammo dulu balik kepada 6mm 2g lah, sebab kita test uh, untuk cebo kan sekarang ha, try let's kita mulakan sekarang harap-harap dia tertembak lah artinya dia berjaya lah menembak Wow, 81. Ha, tengok dia eject ya. Ha, best. Perasaan paling best time eject. 75, tapi dia tak adalah auto. Dia cuma boleh menu anda tarik, dia tembak, ah ha, dia release. Okey. 86. Eh, okay, mari-mari. 85. Alright. 82. So average lah Ini yang terakhir ya. ha, Sepatutnya dia lock lah Tapi dia macam Tak tahu unit yang ni ada problem sikit ke Ataupun Semua tu macam tu Tapi Nak buat macam mana kan Barang tak adalah Hebat sangat Okay So selepas yang ni Saya akan uh, Try pula Dengan Ini Alright Jom kita Sambil-sambil kita Kelentong-kelentong sikit Kita santai-santai sikit Kita buat lah yang ni lah ya. Okay, ni dah masuk 3 Kita tengoklah beza FPS mana yang lebih tinggi ya. Lah. Sama ada gel bocor ataupun uh, soft dat kecil yang ni, ataupun dia sama. Dan saya rasa size ya ni saya tak tahu lah nak set dia macam mana. Tapi kita guna balik je lah. Ini ya lah, 6 mm, dah 0.2 gram. Patut dia berat sedikit lah daripada gel bocor. Rasa macam tu lah, tapi tak kisah lah kita try lah kita ikut je ha? Eh first dah sangkut apalah. Ha dah boleh. Jom, sekarang yang kelima ha? ah, yang keenam. Ooh, 91 betul ke? Eh okay, maybe dia lebih 4 kod. 80. Nah. Ade. Okay. 82. 78. Bunyi dia Best tau, day time dia keluar kan Dia macam bunyi tu mampat pap, Dia keluar okay, Ni rasa tembakan yang terakhir lah ni Ah sembilan Tiga Patut dia lock ni Tapi dia tak sangkut sangat lah, patut dia lock macam ni Maybe ni kena masukkan minyak sikit ke apa Supaya dia lock Haa, nampak Oh uh, Ini memang step, Stamping ni Stamping ni consider buat tangan ke, buat kilang ah nampak macam bukan, bukan tangan lah ni memang muding punya tapi memang best lah. ni metal-metal ni pun metal cuma atas ni strike dia bukan metal lah tetapi memang consider cantik dan nah, menarik lah alright, terrain Tactical tu benda tak berapa mahal, so memang best lah. alright, berbalik kepada kita punya FPS ha so, tengok dia punya average Average 83 Artinya memang dia boleh tembak lah Antara 80 ke 90 fps Tak kesalah anda menggunakan softdive yang diberikan Ataupun anda masukkan gel ball Tapi make sure jenis mat lah Kalau jenis milky Maybe dia pecah lah sebab dia terpotong Okay So kepada anda uh, Yang baru saja mengikuti channel Blaston Mania So pastikan anda buatlah Apa yang anda patut buat lah Iaitu tekan button subscribe, ha, tengok siapa yang kata dart blaster ni lame, saya pernah tengok lah, review eh, bukan review, komen daripada salah seorang daripada anda lah so dia kata apa salah nak review pasal dart blaster ni, dart blaster ni lame je, memang lah, kuasa tembakan dia tak adalah seberapa kuat Tapi tengok, semakin lama dia dah semakin menarik ya lah, bentuk dah, dah merupai, betul-betul lah dah semakin cantik ya. Lah. Siapa yang kata telim tu? Cuma kalau anda rasa power dia tak berapa kuat ha, tunggu, tunggu, ha, kita akan bawakan yang betul-betul kau-kau punya, tak blaster lah, yang kuasa tembak dia memang, hai, menakutkan punya lah. Siapa yang tak telim tu? Ah, tunggu, bersedia lah anda ya. So kepada saya yang di luar sekali lagi, Sean nak bagi tahu kita ada program untuk buat review, ha, review untuk korang lah. Tapi, anda kenalah kontak saya. Lepas tu, anda kenalah sponsor produk anda. Dan, seeloknya, ada bayaran lah. Kalau tak ada bayaran, tak apa. Sponsor produk, tapi seeloknya, bincanglah dengan Sean. Lebih dahulu, ya. Yeah. Alright. So, saya rasa sampai uh, di sini sajalah. Kita berjumpa lagi pada video akan datang. Dan, saya akan bawakan lagi model-model yang cun-cun dan best-best belakang lah. Sama ada daripada dart blaster ataupun gel blaster ok ingatlah, lah ingatlah, ingat lah carilah Sean tapi kalau anda cari saya nanti maybe saya jual tinggi pula ah, tak nak buat lah malas lah you tau lah saya ni kan chip semua Kerja ada kerja tak ada kerja ada kerja tak ada kan ha, time sekarang ni senang-senang sikit ataupun tak adalah busy sangat boleh lah buat kalau ada busy sangat nanti, saya terpaksa menolak. Itu anda jangan marah-marah pula. Ceh, kata suruh orang minta sponsor. Dah orang nak minta bagi sponsor, ha, dia pula jual mahal tak nak buat. Eh, apa lah. So, saya nak tahu terlebih dahululah. Perkara macam ni mungkin terjadi. Tetapi, kalaulah uh, segalanya berjalan lancar ataupun uh, tak ada halangan apa, uh, saya nak cakap bahasa ni. Insya Allah. Ha, Sean akan buatkan. Okay, kita jumpa lagi pada video yang akan datang. Saya Sean daripada Bahasa Minia. Perhatikan anda klik button subscribe sekarang. Kita jumpa lagi pada video yang akan datang. Itu saja. Bye-bye.